Я займалася спортом, боротьбою, отримала травму, і мені сказали змінити вид спорту. Взагалі я для себе тільки хотіла займатися, я нічого не розглядала, ніякі змагання, ніякі збори, тренування, взагалі нічого. Тільки сюди так, прийшла трошки, потренувалася і пішла, а насправді все закрутилося. Так Олеся Крисюк розповідає про початок кар'єри у боксі. Ним дівчина займається майже 10 років. За цей час виборола 9 золотих медалей на чемпіонатах України та бронзу на чемпіонаті Європи. Каже, попри це досі відчуває хвилювання, коли виходить на ринг. Для мене вихід в ринг – це перебороти саму себе, тому що до цього, коли я виходжу в ринг, в роздягалці, коли йде певна підготовка до бою. У мене, звісно, мандраж присутній, я переживаю. Я переживаю за результат. Коли я вже захожу в рінг, я вже не маю куди діватися, я знаю свою роботу, тренер дає настановки, і я їх виконую для того, щоб перемогти, тому що кожен бій він особливо важкий. Тренується спортсменка щодня, у спортзалі проводить по 4 години. Так, наприклад, відпрацьовує техніку бістінню. Це імітація з уявним суперником. Ця вправа розвиває координацію рухів та швидкість, каже дівчина. Олеся Крисюк пригадує свій найважчий бій. Каже, тоді змагалася з харків'янкою. Під час бою сталася технічна помилка і перемогу зарахували суперниці. У 2018 році це в Рівному. Це був за крок до Чемпіонату Європи і Чемпіонату світу. У мене була паніка, стрес. Я не могла зрозуміти, як це сталося. Я, вроді би, все зробила, як Давав тренер на становки, і тут оп, і все обірвалося. І один крок, який чемпіонат Європи, другий крок, який чемпіонат світу. Для мене це був такий шок. У мене сльози. Ну, благодаря тренеру, який відстояв, це все повернули. А так Олеся Крисюк виборола золото на чемпіонаті України з боксу цього року. У категорії 81 кг Вона перемогла суперницю з Чернігова. Тренує спортсменку Руслан Фірман. Чоловік каже, зараз готує Олесю до чемпіонату Європи, який відбудеться у Хорватії у березні. І «Він дає нам ну, якби перспективу, до чого ми стремимося. Тобто, тобто, в дорослому боксі, у тих самих підгот... в будущому, щоб варити олімпійські іри, ми маємо про це цей етап. Ми як і на фізичній якості тобто, акцентуємо увагу, це більше з нас якраз ринкові тренування, так і на техніку, технічні на запитання, що мотивує дівчину, Олеся Крисюк відповідає так. «Моя мотивація – це мої батьки, мій тренер, мій, моє куточок мій результатний, мої е, вклади роботи, які я вкладаю, це, це моє життя, я цим живу». Леся Продоус, Андрій Водак. Новини на Суспільному. Тернопіль.